Ця множинність площин, в якій перебуває дитина, вона і є територією любові. Аби виховати впевнену собі особистість, порядного громадянина і людину, яка любить цей світ і яка сприймає цей світ з любов'ю, віддаючи цю любов. Такими словами відкрила виставку дитячих малюнків «Територія Любові» продюсерка хмельницької філії Суспільного Любов Тімкова. Марина – мама хлопчика Ярослава, який навчається у інклюзивному художньому класі. Каже, творчість розкриває особистість кожної дитини. Дехто, скажімо, і до цього малював, і розкрив себе ще більше, скажімо, в вмілих милих руках наших вчителів, тому що вони дійсно професіонали. Ну, а інша частина дітей були такі, що вони не дуже були усидчиві, скажімо, але також вони для себе відкрили, і в них досить непогані результати. 11-річна Мирослава Гусар – дитина з особливими освітніми потребами. Дівчинка чотири роки займається в художній школі. – Що саме малюєш? – Людина. – Людей малюєш, так? – Так. – А ще що? – Дерева. Да. – Дерева? – Так. – А де твоя робота Можеш показати? Да. – Так. – будь нас. – А, ось є. Інклюзивну групу у Хмельницькій художній школі відкрили у 2017 році, каже директорка закладу Лідія Нікеттюк. Тоді, каже, у ній навчалося семеро учнів. Нині їх 21, різного віку, від семи до двадцяти років. Цьогоріч є випускна група. Тут от представлені їх натюрморти, їх роботи. Цього випускного класу тут представлені роботи майже всіх учнів. Ну я маю на увазі, що видно, що більш високий рівень. Що вже це учні четвертого класу працювали над цими натюрмортами. Ми з ними займаємося як композицією, так і графікою і живописом. Також вони роблять і малюнок, ну і дуже велику увагу приділяємо кераміки, скульптурі. Директорка Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Ольга Риба каже, процеси включеності дітей у всі сфери життя нині є і мають бути у пріоритеті. Хотілося б, щоб це, як ми кажемо, територія любові поширювалася дуже широко. Тому ще раз дякую, що ви надихаєте, надихаєте батьків, дітей. І ви знайшли таку їхню сильну сторону, на яку, ну, поглядаєш і просто дійсно захоплюєшся. Експозиція налічує 39 малюнків. Переглянути їх можна у холі Хмельницької філії Суспільного до кінця червня. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник – Новини на Суспільному. Хмельницький.